Бюджет проєкту для трьох громад, розповідає Степан Кушнір, складає 2 мільйони гривень. Кошти на нього виділили іноземні донори. За них, зокрема, придбають техніку для подрібнення деревини. Він передбачає, як і закупівлю саджанців, створення, підключ материнські плантації, висадка, тобто це робоча сила, це оренда техніки, це послуги експертів. Також передбачається закупівля техніки. Проект ми реалізовуємо співпраці з офісом, який знаходиться в Хмельницькій області, програми Юліт з Європою